Ніхто навіть не думав, що таке можливо, але це все-таки сталося. ВГ додають артилерію в VODBLICS. Як пише вже відомий усіма зливчик інформації з файлів гри, Т-92HMC, а це, я нагадаю, 10-й рівень гілки артилерії націй США, яку додадуть в одному з наступних оновлень, матиме цікаву механіку. Вона полягає на тому, що перезарядження гармати буде більше на початку бою, але воно буде зменшуватися після кожного успішного пострілу. Снаряд артилерії завдає значно меншу шкоду, а механіка сплешу повністю перероблена. Також після влучання по союзникам артилерія посилює їх танк. Щоб вона не була така гімбова, цілитися артилерії, можуть тільки через звичайний приціл, а не зверху, як це у великому браті. А ще підсвітку броні для арти вимкнули. Зараз ви бачите скріншоти зовнішнього вигляду усієї гілки артилерії. Зливщик показав танки з 8 по 10 рівень. Також поділився ТТХ 10 рівня. Там доволі великі цифри. Ще є скрін, де, судячи по написаному коду, означає, що арта у бою буде восьмім гравцем у команді. До речі, в наступному відео буде розіграш п'яти квітневих батлпасів. Не пропустіть його і приймайте у участь шанси на виграш доволі високі ну а я розповім зараз про можливий танк з наступної бойової перепустки не буде артилерія М44 також зроблена під тематику космосу куди будуть відвідати ваші пукани після зустрічі з артою у бою дякую що додивилися це відео до кінця і не забувайте що інформація озвучена і показана вище була опублікована 1 квітня а це означає що це лише жарт запам'ятайте артилерії в обліці ніколи не буде ну а ви забирайте спеціальний набір у крамниці і побачимось у наступному у цікавому відео